Що таке криптовалютна карта? Які переваги криптовалютних карт порівняно до банківських? Чи можна оформити криптовалютну карту в банку? Які особливості роботи з криптовалютними картами? Криптовалютна карта – це платіжна карта, яка дозволяє розраховувати за товари і послуги криптовалютою, навіть якщо магазин не приймає її у якості оплати а також знімати реальні гроші в банкоматах. Часто криптовалютні карти випущені у партнерстві з такими великими системами, як Visa та MasterCard, тому приймаються у багатьох точках світу. Зазвичай оформити криптовалютну карту можна на фінансових платформах, де здійснюється купівля та продаж криптовалюти. Наприклад, на таких популярних, як Binance та Coinbase. Для цього необхідно заповнити відповідну анкету. Врахуйте, що для оформлення криптокарти зазвичай потрібно пройти онлайн-ідентифікацію, яка включає перше надання інформації стосовно прізвища ім'я по батькові, адреси проживання та дати народження, завантаження фотографії з паспортом. Друге. Підтвердження місця проживання. Наприклад, підтвердження місця проживання за допомогою завантаження кількох комунальних рахунків на вказано в анкеті адресу. Третє зазначення щомічних доходів. Так у деяких випадках до анкети потрібно прикріпити документи, що підтверджують відходження коштів. Перевага криптовалютних карток. Швидка конвертація криптовалюти у реальні гроші в режимі 24.7. Часто пропонують клієнту додаткові бонуси, наприклад, доступ до залів очікування в аеропортах по всьому світу або кешбек за покупки. Не нараховується додаткова комісія за конвертацію коштів під час розрахунків за кордоном. Відсутність доступу до карти з боку контролюючих органів Недоліки криптовалютних карт. Карта може надійти у всіх країнах світу через законодавчі обмеження. Часто має лише віртуальний вигляд, тому її не можна використовувати без гаджету. Підвищені вимоги до процедури ідентифікації клієнта при відкритті карти, які включають їм мовний бар'єр. Так інколи документи потрібно перекладати на англійську мову або мову країни реєстрації фінкомпанії. Поганий сервіс обслуговування та підтримки клієнтів у порівнянні з класичними банками. Часті збої у роботі мобільних додатків, що підтримують криптокарти. Комісії за обслуговування, періодична зміна тарифів. Можливе блокування карти фінкомпанію, наприклад, за підозри вихвилення від сплати податків.